היתה יש שאל, איזה בารקוד שאל המותרים, יצרich יותר גבה לתרתון? נאחז בידיו קובד. סמך לספר. קודם כל, אמזון מפיקי מברוחה, דבר שניקרא A C או F N S K U. זה בczם בารקוד יחודי של אמזון, שאותו אתה חייב לשים. على الكرتون החיצוני במקום שהעובד במכסן של אמזון. שיקלוט את השחורה שלך, יבוא וישרוק ולס... את המוצר, אה, אה, ויקלוט אותו למכסן של אמזון. אז הוא חייב להיות על הקרטון, הוא חייב להיות במקום חיצוני, וזמין לברקוד לשרוק אותו. עכשיו, מה שחשוב, זה באמת-באמת שהוא יהיה אה, קרי ובאיכות גבוהה, תשים לב שכשאתה נותן אותו, אל תיתן אותו כתמונה, תיתן אותו כ-PDF לספק אותו על במידה, ואמזון לא מצליחים לסרוק אותו מכל סיבה שהיא, או קרה איזה משהו, יש כמובן אופציה לאמזון לבוא ולשים ברקוד משלהם, זה יעלה לך איזה 30 סנטי יותר, אבל כך בחשבון שמעבר לזמן הזה שאתה מפסיד פה זמן שווה כסף, אתה גם תפסיד ימים שאמזון היו יכולים לקלוט לך את זה ושאתה לא מוכר. ימים שאתה לא מוכר, זה ימים ששווים לך כסף, וזה כסף שבסופו של יום יוצא לך מהכיס, אז uh, כדאי שתשים לב שהסיני ששם לך את הברקוד או את ה-FNSKU או את ה a -E לך אותו בצורה טובה וברורה וקריאה במקום זמין וקרי שהברקוד של העובד של המחסן של אמזון יוכל לסרוק אותו. שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.